Gəncənin icra başçı Elmar Vəliyev silahlı hücuma məruz qalıb. Oğuzazın əldə etdiyi məlumata görə Elmar Vəliyev gəncə unvermağının qarşısında silahlı hücuma uğrayıb. Hadisə nəticəsində Elmar Vəliyevin mühafizətçi həlak olub. Yaralı icra başçı Gəncə Mərkəzi klinik həstəxanasına yerləşdirib. Bir az öncə sosial şəbəkələrdə yayılan növbəti məlumatda isə bildirildi ki, Elmar Vəliyev artıq həla körüb. Elmar Vəliyevə hücumun səbəbi açıqlanmasa da, onu Yunus adlı şəxsin güllələdiyi bildirilir.